لأيك لأيك لأيك الخن كل بنا فن لما اطبخ بفل غير لما اطبخ بخم حقيقي بظهرلك ريل حقيقة في اللبس كل ما خارج حروفي بتحكي عن موقع عايش على الارض وبعط سنة. عشان انا مش ملايك وصبني في اللي في الحنف ساعتها بس سلبي مش بطلع الهوا بحاول اصلح فباكل في نفسي بس انا بوستر بوست. واللي جاي بتاعك مهما تحط عليك بسكوت الدنيا هتدوب بحاول احاول عنادي لطاقه تتقدم في تكون علاقه ما بيني وما ما بين المشاهد تلاقي التوازن في الشحن وتفعيل الباقه اساسي باساسي وهاتي واعلق في الصوت برايح اللوت شاغل تفكيري ماتريال سكة جدا مش هركب الموجه هقول بابني موجة وانت تهدم سنه لوحده عقده لقلب عدي الفوله نشوفها تكسب شف شف كله نحلب بدني نشير سال في